Це – волонтер з Чорноморська на ім'я Леонід. Спочатку допомагав рідній Одещині, та вже другий місяць возить гуманітарну допомогу миколаївцям. «Помагаю особливо від себе і намагаюся задействовать простих чорноморців, які підключаються починають мені довіряти. Місяць тому ми перший раз приїхали в Николаїв, привезли продуктів в районі 15 тисяч гривень, плюс ще кое-какі речі. Пройшов місяць, я провів другий збір, в цей раз у нас вийшло зібрати 25 тисяч гривень. Ми просто покупали паками і у нас кілька точок було. Перша точка – це був інтернат. Ми привезли їм води, ми привезли те, що вони попросили, овочі. Ось ми вже звернули початку, сейчас ми будемо кормити наших життів. Дякую огромное всім. Медсестра інтернату Ірина каже вдячна волонтеру. Контингент очень, как сказать, тяжелый, пожилые, инвалиды, деток много. Очень благодарна Леониду, который привез нам сегодня гуманитарку, гуманитарку. Это овощи, сладости для детей. Очень благодарны, потому что рады любой помощи. Люди кожен день хочуть кушати, чим-то умиватися. Проблеми у нас, як і у всіх, ми переживаємо за будущее, як буде все втаплюватися, буде ли у нас е, е, подача газу. Леонід і надалі планує підтримувати миколаївців. Сподіваюся, десь через місяць-полтора люди почнуть не допомагати і будемо старатися не бросати наших сусідів з Николаїва. Назарій Рубаняк, новини на Суспільному, Миколаїв.